שלום חברים, כאן עומר מפלואו, היום אני רוצה להראות לכם בסרטון מאוד קצר איך אנחנו יכולים להחזיר את הצוגה המקדימה של, של קישור ולא לקבל את הצוגה כזאת שמכילה רק טקסט אנחנו נרצה אולי גם תמונה, כמובן שזה תלוי באתר שיודע להציג את הדבר הזה אנחנו ממש עוד שני התחיל, אני מזכיר לכם לעשות לייק לסרטון להצטרף לערוץ, כמנוי, זה לא עולה לכם כסף, רק ללחוץ על הפעמון כל הטיפים הקטנים שאנחנו אתם תקבלו אותם ישר בפוש לטלפון אז בואו נראה מה בעצם אנחנו עושים ההודעה הזאת היא זה הודעה שבעצם הבוט שלי שלח לאותו אדם, מה שאני יכול לעשות תראו, אני לוקח את כל הטקסט, אני מסמן אותו גם את הכישור את הצוגה מקדימה של הקישור. סימנתי ואני מסמן אותו ככה הדבקתי זה מחדש ואני נותן לוואטסאפ את ההזדמנות להוסיף זה יכול לקחת את זה כמה שניות ואני רואה שבעצם השיטה הזאת לא עובדת לי אז תראו דרך אחרת אני הודעה לעצמי לטלפון עם הכישור הזה אז עכשיו לקחתי את הכישור אני מדביק אותו ופה אנחנו לקבל <ש> את, את התעצוגה המקדימה של כישור עכשיו כשאני מעתיק ומדביק אני אקבל את התצוגה היפה, אני יכול לקחת את הטקסט ממקודם, כי זה בעצם מה שרציתי, ומדביק אותו מחדש, ועכשיו כל פעם שאני אדביק את הטקסט הזה, אני אקבל את התצוגה מקדימה היפה של הקישור. <מח> זהו חברים, מקווה שהטיפ הזה היה מספיק קצר, בשביל לשמור על הקשב עד הסוף, וגם שתיהנו ממנו.